وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والره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 القوم الظالمين كل أجد فيما أوحي إلي محرما لا طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير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 إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هَلُمَّ شهداءكم الذين يشهدون أن الله